הי חברים תודה רבה שחזורתנו לאחד חניטי ישראל בידור שוא. no על את השוא pushed the dira. כן אני דפ כשר כי ש את השוא. no אני ו את השוא. אתה יודעת מי השוא אמיתי no על. בורו אדיר מizrachi. no מי אברזיל. כן כן אז פגשנו בין שניים לדיינר של ישראל בידור שוא כי אין כמו אמבוקר טוב כדי להניל סחט נפש על חי מטמם. טוב זה אולחליות מנייה אם לא חפצל חניתי אני שומBA היוש חברים, כמו שהבטחתי לכם, הבאתי לכם ברג'יל ואת אדיר מזרחי לדיינר של ישראל בידור שואו. אז קודם כל, אתם לא יודעים איזה אמבורגר, השף קוקי של בלאדי, הכין לכם משהו. כבר שנה אני מתקלת עליו. כן, האמת שמחקה לכם ארוחת של החיים. אני נפתח לכם חשבונית בסוף השידור הזה. וגם יש לכם כאן שייק של שייק איט. בעצם הכל, מה אתם צריכים אותי? אנחנו, האמת שלא. את ללכת? את יכולה? אני אתחה ‫כמובן, אי אפשר בלי אדיר. ‫אז אני אלך, ‫אז אתם תקסקסו ביניכם ‫ותוציא לי כמה שיותר ג'וס, אדיר, ג'וס. ‫אני אנסה, כן. ‫אה, אוקיי. ‫-תודה רבה. ‫תודה. ‫-וואו, אסתטית. ‫אז שאלה ראשונה, מה שלומך? ‫איך בימים אלה? מה קורה? בבית, אין לאן אני מחלימה מה אני תוח that I did. All I have to laugh as much as they see. I admit that I'm scared that I'm scared of the shock. I'm scared of the shock, but oh, all the applause is applause. But how how are they doing? Because I'm not. What is it that doesn't work? It's not. It's כאילו, אין מה לעשות, הפחד יכול לשתק, אבל uh, לי אין פחד. הדבר הרגיד שאני מפחדת ממנו זה אלוהים. חוץ מזה אני לא מפחדת משום דבר. ממה יותר חששת? מהניתוח עצמו ומהכאבים וההחלמה, או איך שזה יצא? התוצאה זה באמת מה שמפחיד, כי אתה לא יודע אתה תראה. את לא יודעת וגם... אתה לא יודע מה יצא, כאילו... הם לא יכולים פתאום לצייר לי דמות שכאילו ככה תיראי. ברור כי זה גוף, זה נורא דינמיה. אני לא יודעת מה תהיה את הוצאה. אחלה, מה, כמה אמרת? חודשיים? חודשיים, עד, עד, עד, בתכלס שנה, תשמע, עד שכל נפיחות רד, והכל התייצב. אבל לפי מה שאני עכשיו אני די סביאת רצון. די. אין מה לעשות, לא נולדתי, לא נולדתי לגוף הזה. אני, אומנם ברור אותי בצורה אחרת, אבל אני בראתי את עצמי ב... כמו שאני הייתי רוצה להיות. האמבורגר זה תמיד חשוב. איך הם ידעו את החולשה שלי? אך, קח את הרגע. רגע בב, מששיהיה לי פה, אל תסתכלי. אבל מתי הרגשת שאת אישה באמת? מתי הרגשת אישה? רומי ואני אישה. מת כמה היית? אחת עשר, עשר, עשר. עשר, עשר. כבר אז ידעתי? כבר אז ידעתי. כאילו הייתי חולמת בלילות שאני כמה מחר עם שיער ארוך, הייתי שמה נגיד את החולצה, הייתי מתלהבת, אמרתי, וואו, יש לי שיער ארוך, הייתי הולכת לגן, הייתי שמה לקשקוף עם הלב וכולי עיניים. אמרתי, טוב, זאת אני. סיפרתי לאימה וזה, ומאותו רגע, אבל... אז שם הרגע, זאת אומרת שאין שום קשר בין הנראות שלך פיזית כאישה למה שמרגישה בפנים. תמיד נראיתי אישה. כי לא עברתי את השלב הזה, בדרך כלל... לטרנס. לא, אבל הייתה תקופה ש... שהיה לך לא, וכאילו... ברור, ברור. הייתי אבל... ילד. הייתי ילד. כאילו מילד, אני... בגלל שהייתה לי מודעות עצמית ל... לזהות שאני מגיל כל כך מוקדם, הפכתי מילד לנערה, ל... לאישה. ואבא לא קיבל את זה, והיה לא מופש. לא קיבל ש... זה? ממש לא. כולם יודעים שלגברים של... יותר קשה, אין מה זה זו הפתעה שאין כדוגמתה, אני, זה, אני, כשאני נרגש <laughs> אני אין <לי> <laughs> אני רוצה לשמוע על גברים. <laughs> מי יש? <laughs> אם היה מישהו, היית יודע. איזה... חסידת אומות? כולם נבלות. מה זאת אומרת? כולם נבלות, שמה. בלתי למצוא מישהו נורמלי, תקשיב. כולם... <חפשת> בוא אבטח את הדיירקט שלי, אלוהים ישמור מה שולך. אני אבטח אחר כך. אני שמעתי דיירקט ואני הגעתי. יש לי פרומלא הזוי, מצאתי איזה אחד בטיקטוק שרשם לי, היי חיים, אני מתה עלייך מזמן, וכל הזמן נפנטז עלייך, אולי תתמקש בכסף. טוב, ואם אתה צריכה לבחור מישהו מהתעשייה? אולי שיש שם מציאות? אין אמרה לך, סטפן. סטפן. הבחור החמה על סטפן, אתה לא שומע? נשמה? אני רוצה עוד קצת מידע. מה יש לו שם, לסטפן? היום, אני כל היום רואה את זה... אז בואו נעשה שידוח עם סטפן, מה אתה היה? תביאו לי את סטפן. אתם עוקבים אחד אחרי השנייה באינסטגרם? לא, אבל החלפנו... אנחנו מכירים, אנחנו מכירים. נהייתנו לדבר טלפונים ולא פולאו? טלפונים לא חיים, אבל עוד תביאו לי את המתנות של בעל אדי, בבקשה. מתחנות. תודה רבה. איך אני אוהבת מחנות? אוי, זה אוכל? בשלה. מבטחי לי, אני בלי ידיים. כן, אתה יודע מה, יש לך פה, נשמע. אוי, אני מה, אתה הולך לעשות את מה זה על האש? חבר'ה. איזה חבר'ה, יש בידור טוב חברים לי יש מה דרור עלך תלאيدي שיחל היישאר לנשנים שיחמפו. אבל אתה מת? ישארו. אז מה שבחיינח חשוב? יש עוד דברים לעשות. זה תודה לקוקי השופ של בארדי ש비스קוטו הבת של חבית מלآن. טוב. חברים על הזמן. טוב אז אוקסית כחמים חברים. אני אני תראה בד directly ב-Instagram שאנחנו כבר שם. זה לא. זה זולא'in חן. זה לא בסדר. אני שאחר כל האיתם זה אני מזמין ארקה ח hamburger תיבוני, טוב, אלAI. yay, תודה תודה. תוס מנצועה尼克. בcz מה שאני חושב לרשום בדאי אני מתפנלת נרימא רגלאם וходит מחלים מושחתים. אז אני אולתי בתובילה לגלוב ולמצוא כל מין המיצאים שגרוש מודי אנדרואס. שגרי אלAI, דחופה ובר. ok, אני מצטטתי את צמיקה זה כמו אוכל בנאדם סטנדארטי. יש שופת בתוחה. איפה הבגד של מיקי ונאחית המשיכו של אה, אמר שזה לגמר ל legitimi שאת כח התואל, זה כי אני חשבתי שזה מלה פה מין. אני אני יודעת, לא רק אירגישי שזה legitimi, במט that it's a party. אני אני יש כל רגע מוזה. אז אני גלגלת בזה מט that we should go to Eli Aron Ishtern, the batch that is the most interesting. 와우, זה בגיל שלך, כי לזה. גדולה מים גדולה בשנה? כן, אני ממש מרגישה שאני צריכה לצאת מפה, עכשיו ללכת די, לבית אותי. אבות שלי. לא, בטח, עד בית אבות. כן. כן. או שיר שלנו, ראית בכלל? זה דילי, השלמתי, אה, לא בשביל מן השידור המקורים. כי כשזה שודר, אתה היית בערך בגודל כזה, שיחקתי עם ברביות, נועלה. יופי. כן. לא אני <laughs> ואם קבאר אנחנו דיברתי על גילאים פה, אז תלאה הבינה מאני, אצ'ג לאלתי במטבח. אז אל תקדי לי שמטבח המונה של פרד בואים ולבנין התה, בלפני אריזה מתוקשרה. סרומ? <laughs> כפתי חמש לשנה כזק קדימה. אוקיי. המטבח יברךה מתורפת ומשקהת, שגדל בספאלוב, קדבאל לילור קוקה, לרגל. אגדל בספאלוב לילור קוקה. אני כאילו זה אני ראה רחוב מהמטיחות, התיאת. מה זה ארבע, מאוד מים אברו בנה? כן. מה זה הדבר הכי פחות גרוור שגовар? כן. אני אומר טוב ואנו על המרוץ שזה כבר מתחיל לרגיש הסופי, כי אני ראה שאל קורונה, כי אני ראה, עוד מישהי בביתה חלתה בקורונה. מה מי? סימCHA גואיתה. לא באמת. נו. כן. טוב, זה עוד יזדמנות לבקש מכולם סופים שאנחנו ללחץ וליקח אסן באמת ביזנוט הרישונות. וכמובן גם לשמור על הנחאות. בפתח חברים, תם לא תר钦 לתקת מהבית שאנחנו קנו. Hey. ממה שצודק. בשוית אצפו בנו. זה ממה שמס, און לא כל הצרכים. טוב, אז שים לך גואטה, אהובה שלנו, אנחנו מאחלות לך אה, החלמה מהירה ונשיקות. כמו בכל תוכנית, יש לנו טיפ ממפורסם לסגר. הנה הטיפ של היום. היי לכולם, כאן אנג'ל ברניס, אז ככה. שאלתם אותי איך אני בעצם מעבירת הסגר אז ככה. מה שאני הכי אוהבת לעשות זה באמת להתאמן, וללכת להליכות, ולראות, uh, לעשות פינג'ים של סדרות שבחיים לא עשיתי. Uh, ואני די נהנת בסגר הזה, למרות שדאי כבר אני מס לי, כאילו, תשחרר אבל אני באמת אוהבת את זה, וכייף לי, פנה לי, שקט, רוזה שקט. איזה טיפ אימצתי. יפה, <laughs> אה? <laughs> אז תודה שהייתם כאן איתנו של ישראל בידור שואו. <laughs> תודה לאדיר ולרומי ההורסים, ובעיקר תודה לשייף קוקי של בלדי. אז חבר'ה, תכתבו לנו כאן למטה מי הייתם רוצים שיתרח בתוכנית הבאה שלנו, ואם אתם רוצים שנוע קירי תבוא להתארח כן זה כנראה יקרה רק במאה ועשרה אלף עוקבים. <laughs> <laughs> אז אל תשכחו לעשות צאב. <laughs> דחוף, time.